Остави. ногу. Да, с Носочки наживут на ногу. Так. И возвращаешься в исходное. Стрибки на батуті, гімнастичні вправи на матах. Так тренуються діти віком від 6 до 11 років у відділенні фристайлу, відкритого на базі... ...Миколаївської обласної комунальної комплексної дитячої юнацької спортивної школи, яка... ...розташована за адресою Лазурна, 18В. Понад 30 років тренерською діяльністю займається Андрій Тарасов. Чоловік спеціалізується на гімнастиці. Розповідає про особливості тренувань у лижній акробатиці. «В основному тут акробатичні елементи. «В основному тут акробатичні елементи. Перше, що поки діти маленькі, вони можуть розтягувати шпагат. Вони можуть розтягнути міст, плечі для того, щоб потім ця пластичність... ...знадобилася їм в обертаючих елементах – різноманітні піруети, сальтові елементи. Також елементи на координацію, щоб у них не було запамрочень від перекидів, а щоб вони... ...робили багато каскад перекидів, і у них вестибулярний апарат працював добре». Групи з фристайлу почали набирати з вересня минулого року. Андрій Тарасу пояснює, чому приймає до цього виду спорту дітей. «Вік від 6 до 11 такий великий, оскільки до цього була велика перерва у фристайлі. І цей вид був трохи занедбаний. Ось зараз ми відкрилися ми буквально місяць намагалися активізувати людей. Вони не могли зрозуміти, де, як, знову відновили. Люди телефонували, просили. Загалом ажіотаж великий». Загалом відвідують заняття з майже 50 дітей. Серед них 11-річня Дар'я Токар. Розповідає про те, як зацікалися цим видом спорту. «Я бачила в інтернеті відео, там, де, ну, я не знаю, ну, це давно було відео, і там чоловік, він, ну, на горькі з'їжджав так, залишив воду, там різні різні ці, ну, коварки робив там. І мама знайшла в фейсбуці і записала мене сюди. Мені, под... мені подобається там ну, різні труки, робити, там коварки. І найбільше мені подобається на батутах прийти. Я мрію, щоб ну, мені подарували лижі. Я поїхала там, де багато снігу, і з'їжджала з горок. І робила потім ще на воді різні трилки. Тренерка з фристайлу Тетяна Малицька спеціалізується у стрибках на батуті. Розповідає про особливості підготовки дитини до фристайлу за допомогою стрибків на батуті. «Дуже важлива постанова, як на стрибках на батуті, так і на фристайлі. На мою думку також важливі сальто, якісь половинки, також подвійні елементи, які, на мою думку, ...важкі, але ми до цього намагаємось прийти. На даному етапі, оскільки діти ще малі, їм дуже подобається стрибати на батуті. Навіть просто рівнесенько їм дуже подобається». Тренери з слідкують за виступами українських спортсменів, які беруть участь в Олімпіаді в Пекіні. «З теж везення». У фристалі також везіння грає велику роль. Приземлення, оберти. Тепер ж будемо спостерігати далі, як Саша Абраменко та інші будуть виступати далі. Це 15-16 числа. Хвилюємось за них дуже. І дуже е, вболіваємо за нашого Олександра. Дуже я сподіваюся, що все буде гаразд. І ми все ж таки виграємо. Заняття з фристайлу для дітей безкоштовно. Кваліфікаційні змагання у чоловіків з лижньої акробатики на зимових... ...олімпійських іграх у Пекіні відбудуться 15 лютого о 13.00 за київським часом. Олександр Гресь, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.